strategiile secrete de la Cotroceni, dacă Elena Udraieia pe trei, Besescu a fi berut pe Coldea,, hai, zboar, le pe Iohannis video. Sebastian Ghia a prezentat o serie de teorii care ar fi resturnat calculele la alegerile prezideniale din 2014. Conform fostului deputat PSD, Monica Macovei sau Elena Udrea puteau ajunge predinte. Totul ar fi depins de fulani, iar Traian Besescu intra el în scenă, alturi de Florian Coldea, prim adjunctă al SRI, la acea vreme. Există alte teorii. Eu cred ce Imonica Macovei era una din favoritele lui Coldea. Ce se întâmpla dacă Ponta ea, evident virgule pe primul loc, în primul tur, Claus Iohannis pe 2. Imonica Macovei pe locul 3, în faelenei Udrea lui Tericianu. Nu am spus doar eu teoria asta, a spus Oi Tericianu, a spus O Udrea. Dacă nu cumva Horia Georgescu de la an înalta curte îi spuneau lui Iohannis, Domne, ai furat casele alea, e incompatibil, compatibil, ai inaiti cu stângul din casă, asta e, e rule plec la plimbare, candideaz sunt acum c Fostul preedinte, domnul Besescu, s fi gândit, e. Eh, I, dacă iese nu-i pe trei, me declar eu prim-ministru al dreptei, I, cu nu-i uite, a-a, o se câtige drepata îl l deme pe punta la o parte. I, nu sunt departe de adevără de teoriile astea. Dacă elena udra ei a pe trei. Ve se te berut pe Coldea, hai, zboar, -le pe Iohannis. Serviciul, I Maior, e, e Coldea, i acum, cu directorul Helvig, putem să-i blamă, să-i boscordim, să nu ne convin, dar, împreună cu cei de la CIEI alte instituții, de multe ori, mui în fa -a unor situai, de ce trepreinii, premieri, liderii de partide pe care noi nu le timp, nu le cunoatem. De multe ori, major, Coldea, s-au descurcat bine i-au făcut eforturi mari în fa a unui Traian Besescu minunat, dar a avut i pregintele situații situaii. iar gestionarea scuritului de mandat al lui Besescu a fost un chalangeuria. Nu îi consider, nici pe coldea, nici pe covesi, protii sau incapabili, a spus Sebastian Ghid.